अपने सहा दे तू मैन थोड़ा हकता जता ल तू मैनू थोड़ा हकता जता लेंदे। تین پر لو کر پر दे तू देनी सजावे हमेरी खतावे दे जो भी तू दे सजा वे अज तेरी पाह रोले दे पहा च रो میند oh, رکھ د مینو خود دے تو مینو نڑے نڑے آ لے تو अज मैनू मेरे नेड़े आज मैनू नेड़े नेड़े आ सोनी है अपने हुसन देवे सोनीये अपने हुसन देवते तू मैनू थोड़ा हक ताजाता लैंड दे तू मैनू थोड़ा हक ताजा लैंड दे Tu aje mainu rede neede aa len de Tu aje mainu rede neede aa len de